العجينة. <تصفيق> بشرى وروحك ما يا العذب اللي طار نواصيك المعاني المعاني والاحاسيس العظيمه العظيمه ما تلقاها بقصيده قصيده المشاعر مشاعر بدايه الحصه والدين والوثيقه والعقيده العقيمه يوم الطيبه اللي مثلها في الدنيا, في الدنيا انا تسعد صباحا تثيويت ذاعد عن وبسمتك حصن منك وتنشرى بلفين خاطر تفرح قلوب البلا حسك وضحكاتك يتيمة شافت بقلبك حنان الله بداية وما لا آخر يا سليلة آل مكتومة على القيامة مادمت للدار واهلها عزو كلن بهي فاخر دمت بنت دبي ضخت المجد والام العظيمه والعزيزه اللي في الدنيا أنا